برسم الدور الثاني لمباراة المؤهلة الى السد بمعنى ان اليوم عرفنا السد الفرقي اللي يمكن نفسه من اجل الصعود كيف شفتوا شفنا مباراه جميله وجميله جدا كانت متكافئه شفنا فيها روح رياضيه كبيره وكبيره وعاليه بزاف ذيك الروح الرياضيه ديال المباراه اليوم شفنا الجماهير شفنا التحكيم كذلك في المستوى اللي ناكد دائما الفائز كيكون معاه واحد الجانب ديال لحد الحد دلحد اليوم كان الى جانب فريق شباب تركيز سطع انه يسجل الهدف في الدقيقه 25 من الشوط الاول، شفنا كذلك رد الفعل ديال سجلوا اللاعب حسن الشاهوني أه حسن الشاهوني اللي سجل الهدف بعد واحد ولاعب أه لاعب متمرس ولاعب عنده تجربه وخبره يعني والله عندهم كاين تجربه وشفنا لان لان كي جات الكره يعني ما, أه ما ترددش